Турельку нам передали львівська IT-компанія, яка займається на даний момент розробками для оборонної сфери. Турелька заточена під те, щоб на неї ставили ПКТ, колемет 7,62 62 мм. Є три короби на 250, 450 і 600 патронів. «Так, все. Хто там наступний працює? управляється дистанційно двома методами. Перший через мережевий кабель. Здорово, Ні, зараз не. На так, е, хто там? Включаємо. Другий через Wi-Fi. Через Wi-Fi будемо старатися не використовувати, бо можна засвітити її на позиції. Постараємося працювати тільки по кабелю, вже обладнуємо для неї позицію». Є. Ага. Переводь собі різку туди. Бач, давай, який різку поїх. Ну, все, тепер собі зближуєш. На даний момент готуємо бійців, які будуть з нею працювати. Розказуємо їм все по управлінню, по налаштуванню, щоб вони поставили, налаштували і могли працювати. Ти зближ більше і точність відпрацьовує цим. Він точно. Как первую цель